Takže v té přednášce začneme tím, že si řekneme vlastně, co je to sluch, jak vypadá ucho, jaké máme typy sluchových poruch a pak postupně projdeme ty možnosti, co jsme schopni s tím udělat. V zásadě všechno to, co vám ukazuju, je, jsou věci, které jsou dostupné v České republice, takže pokud někdo má problém se sluchem, tak to jsme schopni do tyhle míry vyřešit. A když se podíváme na tady ten slide, tak vidíme, Vlastně, jak to ucho vypadá. To ucho má tři části, zevní, střední a vnitřní. A zevní ucho je tvořeno bolcem a zevním zvukovodem a jeho cílem nebo úkolem je přivést energii zvuku, což je mechanická energie toho prostředí, ve kterém se nacházíme, takže teď je to mechanické vlny ve vzduchu na bubínek. Pak nasleduje střední ucho, kde to dominantními strukturami jsou tři kůstky, které vytváří řetězec, který přenáší a zesiluje vlastně tu mechanickou energii. A třetí část je pak vnitřní ucho, které máme tady zvětšené, které, na které, které navazuje na to střední ucho a to propojení je přes tady tu kostičku, které my říkáme třmínek. Ten třmínek funguje jako píst a zavo, zava, vlastně Vstupuje do něčeho, čemu my říkáme vestibulum. No, to moc nefunguje. Uh, něco, čemu mi říkáme vestibulum toho vnitřního ucha. Ve vnitřním uchu pak už není vzduch, ale je tam tekutina. Čili vnitřní ucho je, vy, je vyplněno tekutinou a vzniká uh, takzvaná putující vlna, to vám za chvíli ukážu, která pak vytvoří v zásadě ten souchový věm. To vnitřní ucho, na které se díváme na tady, tom, na tady ty druhé poloviny toho slajdu, má dvě části. Ta část tady nahoře je tzv. vestibulární systém, čili to je ústroj rovnováhy, která se v tom vnitřním uchu nachází taky. A ta, která nás dneska bude zajímat, je vlastně kochlea nebo i hlemíž, který je takhle zatočený a je v něm ukotven nebo v sídlivěm kortyho orgán, který je zodpovědný za vznik vlastně zvukového, stimu, zvukového věmu. A ta kochlea, nebo ten míš, když se prořízne skrz náskrz, tak má tři části. A ta nejpodstatnější pro nás je ta prostřední, která se říká odborně skala média. A v ní se nachází takzvaný kortyho orgán, který je tady na té části. Kortyho orgán je pak vlastně ten samotný smyslový orgán, kde dochází převodu té mechanické energie na elektrickou energii nervového vzruchu. No, Čili v zásadě dá se říct, že ty buňky, které jsou za to zodpovědné, ty se ty nazýváme vláskové buňky, protože mají opravdu jako takové vlásky, když se na to reálně podíváme elektronovým mikroskopem, tak opravdu to vypadá jako vlásky. Tak ty jsou v zásadě takové Převodníky, jako mechanoelektrické převodníky, čili jsou to receptory, které nějakým způsobem pomocí různých chemických reakcí jsou schopny tu mechanickou energii přeměnit na vzruch, který pak vede sluchovým nervem dál do sluchového systému a končí vlastně v oblasti spánkového nebo temporálního laloku mozkové kůry, kde máme vlastně sluchovou kůru. Tady vlastně můžete vidět, co znamená ta putující vlna. V anglicky se tomu říká traveling wave, mimochodem za objev tyhle putující vlny dostal maďarský, nebo maďarsko-americký eh, neurophysiolog von Beckerši Nobelovu cenu. No, čili to je to byl opravdu tehdy velikánský objev a vlastně on zjistil, že a, to vlnění, které vypadá úplně stejně, jako když hodíte do jazera nebo do vody kámen a zrazu se začínají tvořit vlny, které se postupně zvětšují svůj poměr, tak tyhle vlny se chovají velice zvláštně. Ta zvláštnost je, že jejich největší rozkmit, čili největší ta vlna, ta amplituda ty vlny, je ve specifickém místě, které je ve vztahu k frekvenci zvuku, který tu vlnu vyvolá. Čili u člověka, když vlastně teď se díváme tady na tom obrázku, vlastně na kochleu, tohle je kochla, která už není zatočená, ale vlastně je vlastně narovnána, abychom si to byli schopni představit, tak vlastně to, na co se díváte tady, jsou, je místo, kde dochází k ty největšímu rozkmitu ty vlny. Jo, čili na začátku jsou frekvence, které jsou vysoké, a v tom hrotu, typy, hrotu ty kochlej, jsou frekvence, které jsou nízké. Tyhle ty organizace se říká tonotopie, a takovým způsobem je vlastně organizovaný téměř celý sluchový systém. Čili vždycky podle toho, podle anatomické lokality, my jsme schopni říct, jaká frekvence aktivuje nervový vlákna. Nebo jaká frekvence bude aktivovat tu kochoru, nebo ty vláskové buňky. A to je první způsob, jakým kódujeme vlastně ten zvuk do těch elektrických signálů. Jo? A vlastně, co je velice zvláštní, je, že naše slouchové spektrum je zhruba od 15 Hz do 20 kHz. Ale když se na to podíváte, ono to samozřejmě není úplně v reálním měřítku, ale ty vysoké frekvence jsou na začátku a pokrývají mnohem menší plochu, ty kochleji, než ty nízké frekvence. To je z toho důvodu, že ty nízké frekvence jsou pro nás důležité v řeči. Vlastně naše řeč, kdybychom se podívali na její frekvenční spektrum, tak ty hlavní frekvence se pohybují někde od zhruba 500 Hz do dvou. Kiloherců. Všechno ostatní další, tomu říkáme takzvané harmonické frekvence a ty vznikají díky, tomu, díky těm harmonickým frekvencím, vlastně máme takovou, jakoby, jak bych to řekl, barvu hlasu. Jo? Že vlastně ta nosní frekvence, no ta základní frekvence je hodně podobná mezi všemi, ale vlastně to, že můj hlas je jinak jako někoho jiného, i přestože budeme číst a, a říkat to samé, je dané tím, že vlastně ta, ta, ta zvuková vlna nebo ten vzduch, který vytlačujeme a který je rozvibrovaný hlasivkami, prochází vlastně přes mluvidla. Jazyk, měkký patro, vedlejší dutinnostní, tohle to všechno, ta, ta klenba, tohle to všechno vytváří tu barvu hlasu. Je to něco, co se těžce měří, ale jednoducho je to tak. Dobře. A v zásadě, když rozkmitáme, když dojde k tomu rozkmitu ty tekutiny, tak dojde k tomu, že vlastně ta bazilární membrána, to membrána, na který sedí ten kortý orgán, se začne pohybovat nahoru a dolů. A samozřejmě to místo toho největšího pohybu je v místě, kde je největší rozkmit ty tekutiny. Jo? A díky tomu vlastně dojde k pohybu. já se vrátím, možná to bude lépe, já se vrátím, dojde k tohle, to je ta bazilární membrána, tady, tady dole, a vlastně dojde k pohybu nahoru a dolů, a tím pádem dojde k ohybu vlásku, Vlastně pohyb těch vázků vede k tomu, že se otevřou některé jontové kanály a dojde k takové výměně chemických látek mezi, vnitř, mezi vnitřkem váskové buňky a tou tekutinou, ve které se ta vásková buňka nachází a díky tomu se změní napětí na membráně, napětí tady vlastně na ty na ty spodní, na ty bunky a dojde k vyloučení chemických látek, kterými říkáme neurotransmitery do synaptické ščerbiny, což je prostor mezi nervovým zakončením toho našeho osmého hlavového nervu, to je ten nerv sluchu, nebo část toho nervu je sluchová, a vznikne na tom nervovém zakončení takzvaný akční potenciál, což je výboj, dá se říct, že to je výboj elektrické energie, který vyvolá impuls. A tenhle ten impuls pak vede sluchová dráha, kterou vám za chvíli popíšu a ukážu, až do mozku. Teď v zásadě, kdybych já přestal mluvit a seděli bychom v tichu, tak to znamená, že slyšíme ticho. Slyšet ticho znamená, že sice se si tam tvoří ty akční potenciály, v, tom, v tomto případě tyhle, ty, tyhle ty hroty, ale jejich frekvence není dostatečně vysoká na to, aby vyvolávala v mozku sluchový věn. No, čili vlastně to neznamená, že se nic s tím uchem neděje. Jednoducho jenom vlastně to není dostatečně vybuzeno, aby jsme něco slyšeli. Samozřejmě jsou situace, jako asi jste všichni slyšeli někdy o tinitu, to je takový ten nepříjemný pískot hučení v uchu, který máme. Tak vlastně jedna z teorií, která popisuje vznik tinnitu, je postavena na tom, že jednoducho dojde k zvýšení frekvence akčních potenciálů bez toho, aby byl zevní zvukový věm. Čili něco se stane a těch hrotů je najednou mnohem víc, než by mělo být, protože není stimulovaný ten sluch. To je jedna teorie. Druhá teorie je, že k vyvolání sluchového věmu bude stačit jenom malé množství těch akčních potenciálů, čili dojde k něčemu, co mu říkáme pokles sluchového prahu. Jo? To jsou dvě teorie, Nikdo neví, která z nich je přesnější, oni pravděpodobně správně obě. To je taky důvod, proč ten tým neumíme léčit, protože nevíme, co přesně je za problém. A tady pak vidíme sluchovou dráhu. Ta sluchová dráha, když se podíváte, my jako ušní nebo otorino což je takové krásné slovo, které zkouším mé děti, jestli jsou schopni to vyslovit, tak. My se, vlastně bavíme jenom, my se zabýváme za, hlavně uchem, ale za tím uchem, když se podíváte, tak je neuvěřitelně dlouhá a složitá sluchová dráha, která končí v mozku, kde je několik center, které jsou zodpovědné za zpracování toho sluchového signálu. Z té sluchového, sluchové, sluchového hlemíždě vychází pak sluchový nerv, který jde do mozkového kmene, kde jsou kde jsou sluchové jádra a pak dále vlastně většina toho přechází na opačnou stranu. Čili když já slyším levým uchem, většinou stimulují pravou hemisféru a naopak levým uchem většina informací jde do levé hemisféry. Čili ta dráha je skřížena. Neznamená to, že to je úplně tak, ale dominantně je to skřížený. Taky je úplně jedno, jestli jste levák nebo pravák. Pro sluchový systém je vždycky nejdůležitější ta část, suchové kůry, které je umístěna do levé hemisféry. Nezávisle od toho, jestli to dominuje levá nebo pravá ruka. Každopádně, když se podíváte, tak vlastně každá ta, každá ta úroveň od toho jádra přes oivus superior, přes lemniscus lateralis, přes inferokolicus genicum, a tu do ty suchové kůry, je vlastně další úroveň kódování. Takže ve chvíli, když nám třeba vypadne vnitřní ucho, tak nám vypadne jenom ta první úroveň kódování. Ale když ten problém, čím víš, ten problém vznikne, tak tým je pro nás složitější s tím něco udělat. Protože my jsme schopni třeba nahradit kochleu, jsme schopni nahradit sluchový nerv, potenciálně jsme schopni nahradit vlastně to sluchové jádro, ale nic dál už nezmůžeme. No, čili když vznikne problém mozkový kůře, nebo když vznikne problém v inferiorkolikus, tak v zásadě naše možnosti rehabilitace sluchu skončí a musíme to nechat trošku na přírodu, aby si pomohla. Díky bohu, jak jste jistě slyšeli, pokud jste byli na v přednáškách, tak mozek je neuvěřitelná struktura, která je plastická a je schopná nahradit prakticky každou chybějící funkci. Čili i když dostane člověk infarkt, mozkové kůry, cevní mozkovou příhodu, nebo má a dojde k resekci nějaký části ty mozkový tkáně. Přesto to neznamená, že člověk musí třeba ohuchnout, když se to stane v místě ty sluchové kůry. Protože většinou je na druhé straně ještě normálně funkční kůra, anebo se nahradí, nebo se jiná čas mozku využije i pro ten sluch, jenom to chce hodně rehabilitace. Tak, tady vlastně vidíte, to, co je nejzajímavější podle mě na tady tom obrázku je, že my sice máme sluchovou kůru, která je umístěna do toho spánkového laloku. Nicméně tohle to je jenom ten vstupní brána pro signál do mozku. Jo, pokud budu mít sluchovou kůru, je to fantastický, ale když mi nebude fungovat nic kolem, tak já sice možná budu něco slyšet, ale vůbec nebudu vědět, co to znamená, protože vlastně... Ten sluch je pro člověka důležitý, hlavně z důvodu komunikace. Čili my musíme být schopni signál slyšet, zpracovat ho, porovnat ho s něčím, co máme uložené v paměti, vyhodnotit to srovnání a uvědomit si, co slyšíme. A tohleto se neděje v sluchové kůře. Tohleto se děje v celém tom okruhu, jak ho tady vidíte. Jo? Čili vlastně to není jenom o tom, že něco v sluchové kůře bude stimulováno, je to vlastně o takovém vlastně říká se tomu sluchová síť. Čili jsou to pro, propojené oblasti mozku, které mají za úkol zpracovat ten zvukový signál a vytvořit vlastně ten zvukový věm. Tak, teď už přicházíme k tomu, jakým způsobem slyšíme. Protože od toho se odvíjí, jaké typy sluchové poruchy máme. Je, to základní, co si asi každý jako nějakým způsobem pamatuje, je takzvané vzdušné vedení. To znamená, že zvuk přichází přes zvukovod, dopadne na bubínek, rozpohybuje řetězsec zkůstek a vytvoří, vytvoří tu, tu putující vlnu v té tekutině toho vnitřního ucha. To je to normální. Samozřejmě i kostní vedení je normální, ale je to vlastně taková pomůcka. To znamená, že vlastně, když ten zvuk dopadá do toho ucha, tak on nedopadá jen do ucha, ale on naráží, to mechanické vlnění naráží i na naše lebku a tu lebku rozvibruje. A přes ty vibrace ty lebky se dostává ta energie do vnitřního ucha. Čili když budeme mít dír v bubínku, tak to neznamená, že nebudeme slyšet, protože dominantní zvukový věn půjde právě přes vibrace ty lebky. Když by nám třeba jsou vrozené vývojové vady, když máte zarostlý zvukovod, nebo vám chybí vlastně takové ty zvláštní malé uši, ty lidi, ty děti mají. To neznamená, že to dítě musí být hluché, to jenom znamená, že má problém s převodem energie na vnitřní ucho. Proto vlastně rozdíl mezi vzdušným a kostním vedením se vytváří takzvanou převodní poruchu sluchu. A na to, abychom zjistili, jaký problém ten pacient má, tak využíváme různé typy vyšetření. To základní vyšetření, které vždycky podstoupíte, když přijdete na ORL, tak bude vyšetření takzvanou tonovou audiometrii. Ano, existuje vyšetření šepotem nebo hlasitým hlasem, existuje hladičkové zkoušky, ale to... Vlastně ten zlatý standard je ta tónová audiometrie. To znamená, že my pouštíme do sluchátek čisté tóny o různé intenzitě a hledáme takzvaný sluchový práh. Sluchový práh je nejnižší úroveň intenzity, čili ten nejtěžší zvuk, který vyslyšíte. A vyjadřuje se to v těch decibelech, což je taková vymýšlená jednotka, ale díky ní se nám to počítá mnohem jednodušeji. A vyšetřujeme jenom část toho našeho sluchového okna. Je to z toho důvodu, že vlastně, kdybychom vyšetrovali od, 500 Hz, od těch 15 Hz do 20 kHz, tak tam strávíme minimálně hodinu. Takhle se to dá svouknout zhruba za 10-15 minut. Vyšetřuje se separátně levé a pravé ucho, abychom byli schopni porovnat, které ucho je lepší, a vyšetřuje se kostní a vzdušní vedení, aby jsme byli schopni říct, které z nich je lepší, případně jaký typ suchové poruchy máme. A na základě toho máme tedy ty tři základ, nebo dvě základní poruchy. Převodní a takzvaná percepční nebo senzory neurální porucha suchu. A kombinace těchto těch dvou se jmenuje smíšená porucha suchu. Tak pro lepší představu, tady vlastně na, tom, na těch dolních třech obrázcích vidíme ty tři základní typy suchové poruchy. Tady je takzvaná převodní, to znamená, že ty symboly jsou vždycky stejné, ať jsme v jakékoliv krajině. Stejně tak jako barvy. Vždycky modrá barva a křížek znamená levé ucho a červená barva a kroužek pravé ucho. Tady, co můžeme vidět je, že máme tady ty dvě křivky, které jsou od sebe. Ta plná čára je vždycky to vzdušné vedení a ta přerušovaná čára je vždycky kostní vedení. Takže tady vidíte rozdíl, kterému my říkáme Kochárně rezerva nebo airbone gap, čili rozdíl mezi vzdušným a kostním vedením. V tomto případě je paradoxně to kostní vedení lepší než to vzdušní. To znamená, že je nějaký problém, kvůli kterému ta energie nejde přes ten bubínek a přes ty kůstky na to vnitřní ucho, ale jde jenom přes ty vibrace. A to znamená, že u toho, ty převodní poruchy sluchu je problém buď v zevním nebo v středním uchu. Jo? Typicky je to třeba zánět středního ucha u dětí, díra v bubínku, nevyčistění zvukov od plný ušního mazu. No Tohle to jsou věci. A ta převodní porucha sluchu je ta, kterou jsme relativně jednoduše schopni léčit a vyléčit. Percepční porucha sluchu je trošku komplikovanější a to z toho důvodu, že když se na to podíváme, tak vidíme, že obě ty dvě křivky jsou víceméně stejné a jsou na té ose Y posunuté, To tomu říkám, že je zvýšený sluchový práh, a protože sluchový práh se nachází někde kolem 40 decibelů. Ta nula je taková uměle vytvořená nula, která je zhruba průměrná, průměrný suchový práh 18-leté populace. Takže vy vlastně vždycky srovnáváte toho pacienta, co vyšetřujete s 18 letou populací. Takže v tomto chvíli bych mohl říct, že prach souchu u tohohle pacienta je zhruba 40 decibelů. A teď to, že obě ty křivky jsou posunuté stejně, znamená, že vlastně ta energie se na to vnitřní ucho převádí a je úplně jedno, jestli to kostí nebo přes ten, přes ten bubínek, ale vede to k tomu, že jednoducho to vnitřní ucho nebo něco zatím nefunguje dostatečně dobře, aby jsme, dobře, aby jsme si uvědomili ten zvuk, který slyšíme. Jo? A tomu se říká ta senzor porucha sluchu. A pak máme smíšenou poruchu sluchu. A smíšená porucha sluchu, kterou vidíme na ty poslední části toho obrázku, je, že je rozdíl mezi tou přerušenou a úplnou čárou, čili to je ten převodní problém, ale zároveň jsou obě posunuty od ty nule. Čili je to kombinace jak ty převodní, tak ty percepční poruchy suchu. V tomhle tom případě je to třeba nějaký můj nešťastný pacient, kterého jsem musel třikrát nebo čtyřikrát operovat a už to jednou nejsem schopen zrekonstruovat a má velkou třeba trepanační dutinu, říkáme tomu, když má odvrtané to ucho. Teď, abych se vrátil ještě zpátky k těm senzorům nevrálním poruchám sluchu, tak to jsou ty, které v zásadě vlastně my neumíme léčit. My je umíme jenom nějakým způsobem zrehabilitovat. No, čili, by, že ne, neexistuje lék, který bych vám dal, že se vám sluch zlepší, stejně tak operace, která by ho zlepšila. Ale existují různé typy implantátů, o kterých já budu pak dál mluvit, které vlastně zesílí tu energii tak, aby přestože že to vnitřní ucho třeba nefunguje, tak jsme slyšeli ten sluchový věm normálně. A teď problém u ty senzory nevrální poruchy sluchu je spojený vlastně s tou složitou strukturou celého sluchového systému, čili tenhle ten nález znamená, že ten problém může být kdekoliv od toho míždě až po ten mozek, až po tu kůru. Jo. A my máme způsoby, jak to odlišit a můžeme udělat milion vyšetření různých, ale velmi často to nevede k tomu, že jsme schopni to nějak lépe třeba zrehabilitovat. Většinou je to poměrně jasné. V zase vám většinou stačí nová audiometrie a nakonec magnetická rezonance, nebo ještě korová, pardon, kmenová audiometrie, což je takové vyšetření toho, jak putuje ten elektrický signál od vnitřního ucha až do té mozkový kůry. Tohle to jsou tři vyšetření, které nám pomůžou vlastně rozlišit, co nakonec jsme a nejsme schopni pro toho našeho pacienta udělat. Tak Samozřejmě... Existuje ta velikost, ty sluchové ztráty. A tady máte různé úrovně, co znamená lehká, střední, těžká nedoslýchavost. V zase, když se podíváte, tak vlastně, co znamená to, že neslyšíme 20 až 40 decibelů. Kdybych si dal ten mikrofon takhle, tak intenzita se decibelů. Čili vlastně. A ta střední nedoslýchavost by znamenala, že už mě moc neslyšíte, jo, pokud bych nebyl blíž než jeden metr. Čiže byste měli potíže e, vlastně mi e, rozumět. A teď vlastně tam úplně na kraji, pak jsou nějaké doporučení, jakým způsobem nebo co s tím pacientem jsme schopni udělat. Jo. A, a teď se vrátíme vlastně těch, Těch příčin, proč vlastně vznikne ta suchová porucha je neskutečné množství. V zásadě u těch převodních, to závis, je to něco je vázané k věku, něco je vázané k imunitnímu systému a podobně. Standardně vlastně převodní porucha suchu je často spojená se zánětem středouší, s děravým bubínkem, s poruchou funkce těch kostiček, s uštním mazem, všechno jsou to vlastně mechanické překážky. A mechanickou překážku jsme schopni odstranit. Jsme schopni odstranit chirurgicky. Pak vlastně u těch percepčních poruch sluchu je to zložitější. Tam se to vlastně dá, dělat, dá dělit na takzvané periferní, které ještě rozdělujeme podle toho, kde se to nachází. Buď je to v tom vnitřním uchu, v tom hlemíždí, což jsou ty kochlární, a nebo je to za ním, takzvané retrokochvární, to je v průběhu sluchového nervu. Může to být vrozená malformace, jo, že jednoducho se to vnitřní ucho nevyvine. A ne vždycky to musí být vidět. Někdy to vypadá na těch zobrazovacích metodách, jako je CT nebo magnetické rezonance úplně normálně, ale je tam jednoducho funkční deficit, třeba typicky pro českou nebo českou, kotlin, nebo československo, je vada takzvaného proteínu konexin 26, což je úplně malinká kapidí věc, která propojuje ty vláskové buňky mezi sebou, ale vede často k úplného uchotě. A díváte se na to ucho a vypadá všechno normálně. Naopak vlastně můžou být věci, které vznikají nadměrným poškozením hlukem. Když někdo pracuje, v hručném prostředí a ono se to sčítá a čím déle tam je, tak tím horší pak ten sluch nakonec má, proto jsou nějaké hygienické normy, jak dlouho můžeme být vystaveni, vystaveni nadmernému, nadmernému huku, nebo jak, jaké pauzy musíme mít, musíme, musí mít pracovníci třeba v těžkém průmyslu, jaké ochranné pomůcky musí nosit. Ale pak samozřejmě je asi zhruba 50% poruch sluchu je takových, že nepřijdeme na to, co se stalo. Velmi často říkáme, že to je vírového původu, nebo říkáme, že to je vlastně infarkt ucha. Jednoducho, ať na to hodíme všechno, co známe, všechny dostupné vyšetrovací metody, tak nás to nakonec nikam neposune, protože vlastně ty možnosti, ty léčby zůstávají prakticky stejné. A pak jsou ty retrokochvární, třeba může chybět ten sluchový nerv. Jsou vrozené vady, kdy je úzký vnitřní zvukovod, přes který ten sluchový nerv vede a ten nerv jednoducho není. Nebo máme nádory, které rostou v těchto ty oblasti, není jich tak málo a ty můžou vlastně z, úplně změnit. Většinou je to taková pomalá plíživé zhoršování sluchu, zejména pokud je jednostranné, tak člověk vždycky na něco takového musí myslet různé degenerativní nemoci, roztroušená skleroza třeba se často projeví poruchou sluchu jako prvním příznakem. A vlastně dále můžeme měnit na akutní nebo chronické. Ty akutní jsou náhle vzniklé, jo? čili vlastně do tří dnů vznikne porucha sluchu na třech sobě jedoucích frekvencích a v zásadě u těch akutních se dá intervenovat pomocí léků. Tady máme jakousi šanci zkusit to zvrátit. U těch chronických, to znamená, že vlastně vznikají dlouhodobě, tak tam s žádnými léky už to nespravíte. Můžete něco z toho zkusit zpomalit, ale žádný lék to nevyléčí. Je to tak a je to úplně stejné, jako nejsme schopni vyléčit stáří. Ani možná jsme trošku schopni ho zastavit a prodloužit ten věk, ale nevyléčíme ho. Stejně tak nejsme schopni zvrátit to postupné poškozování těch vázkových buněk vnitřního ucha. Nějaké samozřejmě asi kmenové bunky a ono to tak asi naozaj bude nakonec. Ale v tuhle chvíli jsme od toho neskutečně daleko. Jo? A ta, vlastně ta nejčastější vlastně chronická porucha sluchu je prezbyrkuze, což je porucha sluchu spojená s věkem. Je to něco, čemu se nevyhneme, každý samozřejmě je postižený jinak, někoho to začne už v 50 letech, u něk, někdo slyší dobře, Trávu růst až do věku 85 nebo 90. Je to velmi individuální. Samozřejmě velkou roli v tom hraje genetika, ale taky v tom velkou roli hraje to, jakým způsobem jsme se o ten sluch starali. Lidi, kteří budou chodit ze sluchátky nonstop a budou mít 70-80 decibelů upustění do ucha, tak vlastně jednou dospějí k tomu, že ten sluch bude poškozen. Ne hned, ale určitě časem. Vlastně. Takže Vlastně to je něco, co člověk může pro sebe, pro sebe udělat. A samozřejmě taky i to vlastně některé látky v našem okolí jsou toxické a poškozují to vnitřní ucho. Jsou to dokonce některé léky, které poměrně často bereme. Třeba takový aspirin, nebo vlastně ta, ta složka kyselina acetylsalicilová, se třeba ve zvířecích pokusech používá k vytvoření tinitu. To hučení v uchu a poškození sluchu. Samozřejmě jsou to vysoké dávky, ale pokud je někdo chronický užívatel aspirinu nebo paralenu, tak vlastně může dojít k nějakému poškození sluchu. To neříkám, že to nemáte brát, ale buďte v tom opatrní. Stejně tak jsou látky některé antibiotika, aminoglikozidová antibiotika, tak ty jsou toxické pro vnitřní ucho. Některé jsou víc toxické pro ten systém rovnováhy, jiné jsou víc toxické pro ten sluchový systém. Paradoxní je, že ty kapičky, které se kapou do ucha při některých zánětech, mají skoro vždycky bázy toho aminoglikozidového antibiotika. Takže pokud je díra v vůbínku, tak vlastně se ty kapky nesmí podávat. Jo, protože byste mohli poškodit to vnitřní ucho, protože se tam můžou dostat. Takže tohle jsou věci, které nevždycky si člověk uvědomí a můžou vést k tomu, že předčasně přestává slyšet nebo že se ten sluch zhoršuje. A vlastně, když se podíváte na to presbiakuzy, tak postihuje zhruba miliardu lidí, což je obrovské číslo. Je to vlastně třetí nejčastější chronickou nemocný ve stáří, žádný vysoký tlak. Tože už slyšíte. A to, že už slyšíte, v konečném důsledku vede k dalším věcem, které negativně ovlivňují kvalitu života. Čím hůř člověk slyší, tak tím více straní kontaktu s jinými, protože nikoho nebaví se pořád ptát prosím, co si řekl, můžeš to zopakovat? Takže vlastně se dostává mimo sociální vazby, mimo komunikaci a to vede k dalšímu zhoršování kognitivních funkcí. Kognitivní funkce jsou vlastně takové ty vědomostní schopnosti. Jo? Čím méně je trénujeme, tím hůř si pamatujeme, tím hůř jsme schopni reagovat. No, takže vlastně ta sluchová porucha je takový, vlastně velice skrytá nepříjemnost, protože hodně lidí tak jako ignoruje, no tak co tak blbě slyším, tak si dám hlasit jej televizi. Velká část našich pacientů, se, seniorů, vlastně se k nám dostane kvůli tomu, že to nevadí ani tak jim, ale tomu okolí, že mají strašně nahlas televizi. Jo? A tohle to už je pak situace, která se velmi složitě zvrátí. Protože Vlastně ta presbiacuze sice velmi často znamená, že je problém v tom vnitřním uchu, že chybí buď vázkové buňky nebo ta hybnost ty membrány je slabší, nebo ty chemické látky se tolik necirkulují, jak by měly, ale vlastně ona, může, ona je způsobena i vlastně poruchou funkce centrální, která může být dokonce nezávislá. To, jsou, to je něco, co vlastně dlouho se tak jako opomíjalo a vlastně je to trend posledních 10-15 let, že vlastně i náš výzkum, který děláme vlastně jak v akademii věd, tak na naší klinice je hodně zaměřen právě na ty centrální poruchy, čili vlastně, jestli jsou to dvě nezávislé entity, že se vnitřní ucho mění nezávisle od ty, od ty sluchové kůry, anebo na, na, na, na, nebo naopak jeden je důsledkem druhého. A proto existuje vlastně pojem i takzvaná centrální nedoslýchavost. Centrální nedoslýchavost je něco vlastně až, až dá se říct abstraktní, jako zložité se to vysvětlit, protože když jako máte třeba tu převodní poruchu sluchu, tak máte špunt v uchu a ten vyndáme a pak zrazu slyšíte a my jsme nejlepší lékaři, protože jsme tam vrátili sluch. Tady vlastně ty možnosti, co s tím udělat, jsou velice omezené a vlastně často ty základní vyšetření vypadají úplně normálně. A jako nejtypičtější jsou situace, kdy pacient přijde a řekne, že já slyším, ale nerozumím. E, typické je to zejména, když je v hlučném prostředí. Jo? Když je to situace, když jste v restauraci nebo na rodinní oslavě a někdo mluví a všichni mluví do toho a přeskakují a vy asi vlastně nevíte, na koho se soustředit, tím pádem vlastně ten mozek je úplně zmatený, unavený, vyčerpaný a vlastně se vám ani nechce s nikým bavit. No, tohle to je vlastně typický, typický projev vlastně ten, ty centrální nedoslýchavosti. Dá se to samozřejmě zlepšit tím, že zvýšíte kvalitu toho signálu, který jde z toho vnitřního ucha, třeba ho zesílíte, to je to nejjednodušší, co můžete udělat, ale ne u každého to funguje. Takže jsou lidi, kteří mají třeba překvapivě dobrý sluchový audiogram, čili vlastně ten posun ty křivky není tolik směrem dolů, ale třeba když děláme s nimi řečovou audiometrii, to znamená, že, se, že jim pouštíme slova nebo věty, tak vlastně oni dosahují velice nízkého skóre. To znamená, že ten signál sice se dostává do mozku, ale v tom mozku z nějakého důvodu chází k poruše zpracování. Na to je předstupen Často, je, často se říká se, že to je předstupené jako kognitivní poruchy nebo, nebo pak demence. Čili vlastně riziko pacientů, který špatně slyší, je, že se jim budou zhoršovat ty kognitivní, ty paměťové schopnosti. Čili proto je rehabilitace sluchu velice důležitá. A tady mám jako vyjmenované, co všechno se dá zjistit, jako že někdo třeba... Slyší zvuky, kterým nerozumí, ale hudbě, hudbu slyší výborně. Jo? Nebo naopak, slyší, rozumí řeči, umí psát, ale neřečové zvuky vůbec neslyší. To všechno jsou různé Poruchy, které vlastně my nejsme schopni specifikovat, kde ten problém je. Protože většinou ten problém je poměrně velký, většinou je to důsledek nějakého nádoru nebo nějaký mrtvičky mozkový, který postihne nějakou oblast a na základě toho pak vznikají tyhle zvláštní typy sluchových, sluchových poruch. No, ale abych nemluvil jenom o tom, co všechno nás čeká a co se nám může stát, tak teď začíná ta část, jako co jsme my s tím schopni jako lékaři udělat. Tak vlastně, když se budeme jako to nejjednodušší, vlastně zejména co se týče těch kognitivních schopností, je intelektuální trénink. Čím déle je člověk aktivní, čím déle vlastně chodí do divadla, společensky žije, čte knížky. Tohle to všechno vlastně pomáhá tomu, aby nástup ty sluchový poruchy nebyl tak strašný. Muzikantství lidi, kteří hrají na hudební nástroje, mají mnohem víc vyvinutý sluch, to je dané, to je anatomicky ta, ten objem ty sluchový kůry je jednoducho větší, tím pádem ta ztráta se u nich tolik neprojeví. Co je úplně neuvěřitelné, že fyzické cvičení to pozitivně ovlivní, čili to, že chodíte na procházky, to, že někdo běhá, to všechno je pozitivní, zejména pro tu paměť a ta paměť taková ta, která se v počítačích se tomu říká RAM, my tomu říkáme pracovní paměť, je mnohem lépe cvičená a vycvičená, takže vlastně jste schopni udržet nějakou informaci po, del, po delší dobu, protože to je něco, co, se sta, co je problém. Vlastně v srovnání toho, co slyšíte, s tím, co jste někdy zažili a co si pamatujete, trvá ve vyšším věku déle. Díky tomu cvičení, díky ty fyzické aktivitě, se tohle to kompenzuje. Pak samozřejmě, a pak jsou to věci, které jsme schopni s vámi udělat my. A to je vlastně rehabilitace pomocí sluchadel nebo těch implantátů, sluchový trénink, já jsem přednášel, tady vidím některé, některé vaše kolegy, kteří byli už na přednášce, ty první, tak jsem byl v, se, v dome seniorů na Chodově a tam jsem byl jako velice milo překvapen, že oni dělají sluchový trénink se staršími pacienty, který hůř slyší. Vlastně mají různé zvukové pekseso třeba, nebo orientaci podle zvuků v prostoru. To všechno jsou věci, které se dají nacvičit a které vlastně dlouhodobě zlepšují pak i využití, využití těch našich pomůcek. Tak, tak dobře. Ta převodní, tam je to jednoduchý. První věc je vyčistit zvukovotu. No, aby tam nebyl ten ušní mas, který brání, t, brání tomu zvuku. Pak jsou, to, pak jsou operace, když máte díru v bubínku, tak je to plastika bubínku. Když je problém se sluchovými kustkami, tak my jsme schopni je nahradit protézkami, titanovými, za chvíli vám je ukážu. Když e, ani to nezabere, tak jsme schopni vám nastavit na slouchátko. Jo? Když třeba je nějaký důvod, proč na sluchátko nemůžete mít, protože jste prodělali několik operací předtím, ten zvukovod je příliš široký a špatně se to utěsňuje, je tam hodně velká zpětná vazba, nebo je tam ozvěna, tak jsme schopni vám dát kostní implantát. A Když ani tohle to nefunguje, tak jsme schopni dát takzvaný aktivní středoušní implantát. Když je to třeba akutní věc, když dojde k náhle poruše sluchu toho senzoru reálného, čili toho problém tom vnitří můchu, tak my jsme schopni dát nějaké léky, které v nějakém procentu případů jsou úspěšné. Neříkám, že 100%, ale myslím si, že takových 50 až 60% případů jsme schopni zvrátit, protože už teď víme, že když nám nezaberou ty tabletky, tak vám můžu ten lék Podat přímo do toho středního ucha. V tuhle chvíli ten výzkum, který děláme, je postavený na tom, abychom dostali ty chemické látky, ty léky přímo do toho vnitřního ucha. Čili existují způsoby, jak se to zkoušíme to vázat na nanočástice, které prostupují do toho vnitřního ucha. V zásadě to všechno jsou věci, které se, které se vyvíjí. No a pak samozřejmě jsme schopni stimulovat to vnitřní ucho buď přímo akusticky, nebo pomocí elektrické stimulace, což je kochvární implantát, a když ani nefunguje, ani vnitřní ucho, tak jsme schopni stimulovat ten mozkový kmen. A když nefunguje mozkový kmen, tak je asi sedm lidí na světě, který mají dokonce implantádu prostřed mozku, v takzvaném čtyřrboj, jo, což je vlastně, když máme kůru pod kůrou, tak vlastně by dva stupně pod kůrou. Samozřejmě jejich sluchový věm není to, co my vnímáme jako sluchový oni tak maximálně rozhledají na nějaké hluky. Ale je to neuvěřitelný pokrok a to všechno se, všechno se děje. Jako když si vezmete, že třeba s okem, tak tam vlastně nikde blízko nějakého funkční neuroprotezí nejsme. Vlastně ten kochvární implant nebo kmenový implantát, to jsou bezkonečně jediné funkční neuroprotezí, které vůbec existují na světě. A je to dané zejména tím, že ta kochla má takový zvláštní tvar a my víme, kde je přesně nějaká frekvence takže víme, jakým způsobem to stimulovat. Jo? Tak. Samozřejmě existují, výzkum se dělá na všem. Takže je jedna z věcí, když budete hladovat celý život, tak pravděpodobně, bude, pravděpodobně ve stáří budete lépe slyšet. Já nevím, jestli to úplně je to, co chceme, ale dá se to. Samozřejmě třeba středomorská dieta, je no, vlastně taková vlastně vede k tomu, že starší lidi lépe slyší. No. A dokonce ten sluch, dá se říct, že je rasově podmíněný, že třeba vlastně to, co my jsme kaukaská rasa, má sluch mnohem častěji z postižení než třeba černoská populace. A je to dané tím, že jsou vlastně mezi námi rozdíly v tomhletom směru. Tak, tak a teď už přicházím k tomu, co já chirurgicky jsem schopen udělat s, s tím problémem. Tohle je ty protézy, které říkáme PORP, To péčko znamená, že je parciální, částečná. Čili ona částečně nahrazuje ty kůzky. Tohle je situace, kdy má, kde nám chybí kladívko a kovadlinka a máme jenom třmínek. Takže já vlastně přímo propojím třmínek s bubínkem. Je to titanový, taková malinká, tohle to bude mít asi zhruba 3 mm, titanová protézka, si se dělala ze zlata, teflon se používal, nebo existuje nějaká po, po, polyakrylátová verze. Já teda obecně používám vždycky titanové, ne, nedělávám to žádné potíže, a když se, to, když se to povede a dopadne to dobře, tak v zásadě ten sluch je téměř nepoškozen. Jo? Uh, to stačí najednou, jo. Uh, Tohle je verze, kdy vlastně už je problém i s třmínkem, že tam zůstane jenom ta poténka třmínku, takže mi prakticky chybí všechny kustky a propojím to přímo s bubínkem. Tohle to může dosáhnout stejně dobrýho efektu, jak to předtím, ale většinou to tak není, protože vlastně. Uh, nejpodstatnější z těch kostiček je právě ten třmínek a tady mi vlastně já to nemám o co opřít. Jo? Čili to je vlastně jenom propojení bubínku a třmínku, nebo potínky třmínku. Pak existuje onemocnění otoskleróza a tam máme poměrně hodně možností, to je vlastně situace, kdy se ten třmínek nehejbe. Protože sroste s tou okolní kostí, takže vlastně sice dvě kostičky se hýbou, ale ta nejdůležitější se nehne a tím pádem nevznikne ten tlak a nepřenese si ta energie v takovým množství na to vnitřní ucho. Tím pádem vlastně to, co já musím udělat, je, že ho nahradím. A nahradím ho právě titanovým, říkáme tomu piston. Je to, vlastně ono to vypadá takhle hezky veliký, ale průměr toho pistonu, vlastně ty hlavičky no a celá čtyři mm. Jo? A ta dírka, kterou já musím vytvořit do ty poténky třmínku, v tuhle chvíli je 0,6 mm. Takže k tomu používám různé lasery, mikrofrézy. Je to, je to velice hezká operace, akorát když se vám nepovede, tak ten pacient může ohruchnout. No, což je jako nepříjemné, ale díky bohu tohle se neděje nebo ne, minimálně nepříliš často a mně se to třeba nikdy ještě nestalo, ale jsou samozřejmě si takové kejzy, které tam vedu. Tady už pak máme takzvané aktivní, to jsou pasivní implantáty, protože ty jenom nahrazují ty kůstky. Aktivní implantáty znamenají, že oni nějakým způsobem vytváří ten zvukový věm, že oni dělají nějaký pohyb většinou nebo něco stimulují. A máme vlastně těch implantátů, když se vidíte, jak to tam kliká, poměrně velké množství. Jo? A jich je ještě mnohem víc, to jsou jenom ty základní, o kterých, o, o kterých se budeme bavit. Ale začíná to takzvanými kostními implantáty, což znamená, že vlastně to jsou implantáty, které zlepšují tu, to kostní vedení, čili zvyšují tu vibraci lepky. Pak máme aktivní středoušní implantáty, které se dávají do středouší, protože ty kostní jsou vlastně zevně. Jo, ty jsou jakoby na ty lepce, nějakým způsobem. Ty aktivní středoušní jsou strčené do, vnitř, do toho středního ucha a většinou zesilují pohyb těch kůstek, anebo nějakým jiným způsobem přenáší tu energii na to vnitřní ucho. Třeba i když tam ty kostičky nejsou, tak oni můžou rozví, rozpohybovat tu tekutinu. Pak jsou, pak je kochvární implantát, který je postavený na změně mech, na vlastně elektrické stimulaci toho sluchového nervu, čili místo toho, aby vlastně ty vláskové bunky měnily mechanickou na elektrickou energii, tak ten kochvární implantát elektricky přímo stimuluje ten nerv. A pak máme ten kmenový implantát, a ten vlastně funguje velice podobně jako kochlární implantát, akurát nestimuje sluchový nerv, ale stimuluje vlastně sluchové jádro v mozkovém kmeni. No a pak je ta varianta, o které jsem mluvil, ta úplně experimentální, která vlastně stimuluje to, ten kolikus inferior v tom čtyřřeboji. Tak vlastně vždycky je důležitý najít způsob, jak se správně rozhodnout, co je pro koho vhodné. A v zásadě tady vidíte, vlastně, jak jsme se, já jsem vám musel vysvětlit, jaké máme typy suchové poruchy, abyste si byli schopni představit, že vlastně ten airborne gap je anglicky vlastně ten rozdíl mezi těma dvěma křivkama, a to což je senzory nevrální porucha sluchu je vlastně situace, když jsou obě ty křivky stejně posunuté dolů. A vlastně vždycky je to kombinace těchto dvou věcí plus toho, v jakém stavu, to ucho je, podle kterých my se rozhodujeme, co je pro vás nejvhodnější. A tady vlastně jsou velmi, ale velmi opravdu velmi zjednodušené zjednodušené ty základní parametry, podle kterých se rozhodujeme. Čili když je to hluchota, těžká hluchota nebo těžká porucha sluchu, pardon, tak dáme kochlární implantát. Pokud je ten, ta patologie za a nebo ta kochla je nefunkční, není třeba vyvinutá. Jo? A nebo je takzvané, my tomu říkáme, osifikovaná bílá kochla, což bývá třeba po meningitýdě. Někdy se může stát, když člověk ohuchne, že vlastně ona úplně celá zkostnatí a není tam vidět ten hlemič. Tak vlastně tam nemáte kam ten implantát dát, tak pak, pak dáváme třeba kmenový implantát do toho, do toho, nebo vlastně existuje takzvaná elektroakustická stimulace, což je kombinace sluchadla a kochvárního implantátu. To sluchadlo je akustické zesilení a implantát je elektrická stimulace. A pak jsou, pak jsou vlastně percepční, převodní smíšení, poruchy sluchu a ukážeme si pak nějaké příklady. Čili samozřejmě pořád je ten zlatý standard to slu, na slouchátku nebo to sluchadlo. A Hodně lidí je k tomu skeptických, ale vlastně ve skutečnosti ten problém není v té technologii jako takové, problém je v nás jako lékařích a ve vás jako v pacientech. A Protože jde o to, že je to sluchadlo tak, jak když si představíte třeba mobilní telefon, jak vypadá před 10-15 lety a jak vypadá teď a co všechno ten mobilní telefon dokáže teď a co dokázal před 10-15 lety, tak zhruba stejný rozdíl mezi sluchadly. Sluchadlo, které si někdo pořídil před 10 lety, je asi jako mobilní telefon, který jsme si pořídili před deseti lety. Takže ano, má to display a má to, má to jako tlačítka, ale vlastně nic jiného to moc neumí. No, takže vlastně takový rozdíl je zhruba v kvalitě sluchadel. Teď taky existují akciové mobilní telefony a existují akciové sluchadla. Ale vlastně pokud chcete opravdu něco kvalitního, co vám má pomoct, tak vlastně tam tu vyšší cenu člověk neobejde je vlastně pojišťovna hradí a maximum 7 tisíc korun. No, ale vlastně, kdybych já měl říct, tak vlastně slouchadla, o kterých se má smysl bavit, začínají někde na 10, 12, 15 tisíc korun, ty opravdu nejkvalitnější doho za 50 tisíc korun za slouchadlo. Ale ty jsou schopní udělat vlastně všechno prakticky vlastně všechno, co bychom od nich potřebovali. Ne pro každého je to nutnost. Jo? Vlastně vy taky nabízíte nebo doporučujete sluchadu na základě toho, co ten člověk jako s tím sluchadlem potřebuje slyšet, jak potřebuje slyšet, jaké situace mu dělají potíže a samozřejmě jaké jsou jeho finanční možnosti. A těch sluchadel to je, to je vlastně jako, když přijdete, přijdete do, elektric, do obchodu s elektronikou a podíváte se, na těch 100 televizí, které vysí takhle na ty stěně a vy netušíte, který si máte vybrat, protože každý z nich má jako jinou. Jeden je zakřivený, jeden je plochý, jeden je, já nevím, já to taky nevím. No, takže úplně stejně je to s těmi sluchadly. A, a, a druhá věc je, že vlastně je potřeba ho nastavit. Jako vlastně neexistuje, že si koupíte sluchadlo, vlastně mnoho lidí si myslí, že to je jak s brýlemi na načtení, že si je dám, když je potřebuju, přečíst něco, pak je sundám a dám je do šuflíku a celý den jsem bez toho. Sluchadlo takhle nefunguje. Sluchadlo je mnohem zložitější systém a vlastně ten mozek si na něj musí zvyknout, protože to sluchadlo, ať je jakkoliv, ať je jakkoliv fantastické, tak bohužel ten způsob toho zesílení vždycky bude jiný. Nebo... A tak já mám ještě povědět hodně slajdů, dobře, tak já to takhle jako proskáču a, a tady vlastně vám ukážu, aspoň ať si umíte představit vlastně, jak funguje ta ba. to je ten kostní implantát, jo? čiže vlastně on vyb vybruje tu kost, která zesiluje tu vibraci a dochází na vnitřní ucho. Jediné, co je nehezké, že ty starší modely vám koukal takový šroub skrz kost, uh, skrz kůži. Takže to bylo vidět. Jinak to, ten, ten procesor, který tam máte, je zhruba velikostí jako krabička od syrek. Uh, ale teď jsou, to, to jsou ty první modely. Teď jsou mnohem modernější, jak za chvíli uvi, vidíte, že vlastně už to ani nemusí koukat skrz kůži, už, se, už je to uh, připojené přes magnet. Jo? Uh, pak vlastně teď předtím, než, než, než vám ho dáme, vy si můžete vyzkoušet takzvaný Baha SoftBand. Jo? To je taková čelenka, která má ten, ten implantát na sobě a vlastně je to tou čelenkou přichyceno, takže vlastně si můžete vyzkoušet, jestli vám to vyhovuje a jestli s tím chcete pracovat nebo nechcete pracovat. A, a... Pak existuje dokonce vlastně takový, tomu se říká sound arc, jo? že to je vlastně taková čelenka, která vypadá úplně stejně jak čelenka do vlasu, jenom výbruje, když něco slyšíte a zesiluje ten signál. A pak tohle jsou varianty, které v Čechách nejsou dostupné, jsou to jiné typy od jiných firm, ale vlastně každý z nich má nějakou výhodu, jeden je menší. Dokonce existuje, existuje implantát sluchový, který se dává na zuby. Jo, protože vlastně ta čelist je kost, která je propojená, takže ono to zacvaklí na ty naše stojčky, na ty, ty moláry vzadu a vlastně přes vibraci, přes ty zuby vybruje čelist a vybruje selebka, takže tím slyšíte. Já jsem to naživo nikdy neviděl, ale jako v Americe to je celkem populární. A dokonce existuje něco, co je takové dočasné, co je nálepovací. Každopádně to stojí zhruba 20 000 korun, takže úplně velký úspěch to nemá. Ale tohle má třeba schopnost zesílit 30 za 40 decibelů, což není úplně málo. Jo? A jenom se to nálepí a vydrží ta, ta přilepená část vydrží zhruba měsíc na ty kůži, a pak se, se znova vymění. Jo? Pak máte pak tohle, máte to je vlastně věc, která to, to je taky kostní implantát, ale ten je implantovaný vlastně vevnitř. Vždycky, oni, pak už budete, tohle to bude vypadat pořád stejně. Vždycky. Ta část, která je zevně, je ta, která má baterku, ta vevnitř žádná baterka není, Če jednou je to implantované, vy to nemusíte měnit, to má téměř nulovou chybovost tady to, jo, to není jak auto, tam je to na úrovni promile, jo, to jsou fakt vlastně to prochází takovým testováním, že se nic nestane, takže tady vlastně vidíte, že přes většinou je to elektromagnetické, elektromagnetickou stimulaci skrz kůži, se rozpohybuje ta cívka v ty implantované části a ta vyšle ten signál. Ten signál může být elektrický, nebo to může být tohleto mechanické, mechanické vlnění, které to rozvibruje. A, tak vlastně tohleto jsem už víceméně vysvětlil a, a tady vlastně vidíte ten vy Brown Sandbridge, to je vlastně ten aktivní středoušní implantát, kdy vlastně nemáte nic navrtaný vlastně do, do lepky, ale máte takovouhle malinkou věcičku připojenou na ty kostičky. Ty kostičky, se bavíme o milimetrových velikostech, čili i tohleto je zhruba v tom roz, roz, rozměru a vidíte, že ono zesílí ten pohyb těch kůstek. Vy nemáte nic strčený v uchu, máte ve vlasech, Tady ta věc, která je zhruba veliká asi jak 50 Kč, to samozřejmě trošku tlouzčí a je magnetem, Čili když si ji sundáte, nikdo nic nevidí, ale vy neslyšíte, když si ji dáte, tak je sice vidět, ale když máte trošku další vlasy než já, tak si to nikdo nevšimne. Teď ještě to není na trhu, ale vlastně existuje varianta plně implantovatelná, čiže nevidíte vůbec nic. Problém byl, že vlastně musíte strčit pod kůží mikrofon. Když si zkusíte takhle programnou vlasy, tak to strašně slyšíte. Takže oni museli vymyslet systém, kde by tohle to nevadilo. A už to existuje, je prvních několik lidí v rámci studie implantovaných. Ta studie se dělá ve Francii, si myslím, nebo v Belgii, teď nevím, protože to je, oni mluví francouzský ten doktor. A, a, a funguje to. Problém je, že to má životnost asi 20 let, protože tím, že to strčíte dovnitř do lidského těla, tak to musí být jako úplně utěsněné. Takže, nemůže, tak, takže problém je s tou baterkou, protože ta baterka je samozřejmě dobíjatelná přes tu kůži, to funguje, ale vlastně postupně dochází k zhoršování toho fungování. Takže říkají, že životnost je asi 20 let, ale je otázka, potom je to otázka pár let, než to bude mít vlastně 50, let, 50 letou životnost. Takže vlastně nakonec nebude ani nic vidět, protože to je většinou problém u části lidí, že se stydí za to, že tady něco takového mají. Maxim On mic hearing aids, which use a speaker to amplify sound, Maxim uses an advanced sound processor to send electrical signals to a transceiver coil. The coil converts these signals to magnetic waves. To je varianta, že máte něco ve zvukovodu, co není vidět, a vlastně magnetickými impulzy zvyšuje hybnost toho bubínku, teda toho, toho těch kostiček. Pak máme dvě varianty, které už nejsou na trhu. Tohle ta Karína, to byla plně implantovatelná, ale tehdy byla životnost toho asi pět let. Jo? A po pěti letech jste museli podstoupit celou zložitou výměnu, takže to vlastně vypadlo z trhu poměrně rychle. A pak tohle to byl velice silný systém, ale vlastně tím, jak se změkčují kritéria pro kochvární implantace, že už i lidi, kteří mají vlastně nějaké zbytky sluchu nebo hodně špatně slyší, můžou dostat kochvární implantát, tak v zásadě je rozumnější jim dát kochvární implantát, než dělat tuhletu operaci. Operace kochvárního implantátu je v zásadě velice jednoduchá. Tohle je mnohem chirurgicky složitější, takže proto to už z trhu zmizelo, ale v České republice je jeden člověk, který to má my jsme, my jsme, tehdy jsem pracoval ještě v Motové a dostali jsme to darem od ty firmy, která to vyráběla. kochlární implantát, tady vidíte ty kritéria, ale vlastně ono to každý, každý pár let se to změní, změkčí. Takže vlastně v tuhle chvíli, třeba, když já jsem začínal, tak se kochvární implantát dával na jednu stranu, musel to být hluchý člověk. Teď se standardně dává oboustranný implantát a můžete ji slyšet. Vlastně může být důvodem, může být i tinnitus. Těžký obtěžující tinnitus s s porchou sluchu může být důvod pro kochlární implantaci. Takže vlastně ty kritéria jsou už úplně jiné, než byly kdysi. Takhle vypadaly ty první kochlární implantáty. Dokonce existuje, existoval i československý tehdy kochlární implantát, který se byl vyvinut tady v Praze v Akademii věd. A tam vidíte, že to je pro, produkt firmy Tesla. Ten, Tohle je vlastně prototyp tady dole. Když byste někdy byli na ORL klinice v Motole, tak tam, jak je vedení, tak tam je taková vitrínka a právě ta nebylo, protože za Česká tam je vystavena. Jo? Samozřejmě byly funkční, asi 10 lidí to mělo, pak se to vyměnilo za ty zahraniční v té chvíli západní implantáty, ale fungovalo to a dalo se s tím poslouchat. A v tuhle chvíli ty implantáty vypadají zase úplně jinak. A hodně se baví o tom, jak, jakou tu koncovku, jakou tu elektrodu stimulační máte mít. Jo? A vlastně tam je asi největší posun. Um v zásadě ten implantace se moc nemění a vy můžete do něj nahrát software, ten software je v té zevní části, čili vlastně vy to vyměníte a ta cívka funguje pořád stejně. A v zásadě vždycky cílem je, aby došlo k co nejmenší ztrátě, ztrátě ty energie, to znamená, že ty stimulační místa, aby byly co nejblíž vlastně tím nervovým zakončením, dokonce u zvířat jsou situace, kdy pomocí některých nějakých látek, růstových faktorů, ty nervové zakončení vrostly do toho implantátu a on se stal plně integrovaným. Takže tohleto jsou věci, které v budoucnu budou důležité. Třeba teď některé z těch implantátů nejnovějších mají takzvaný aktivní kanál, že tam je vlastně možnost přes ten implantát aplikovat léčiva do vnitřního ucha. Jo? Čili do budoucna vlastně existují varianty, že by se přesto dali dávat kmeňové bunky. A taky vlastně kochvární implantace neznamená, že poškodíme sluch. V tuhle tu chvíli se už ty implantace dají dělat tak, že ten sluch zůstane zachován stejně jako před operací, pokud ho ten pacient ještě má. Jo, že vlastně to je tak jemný, jemné zasnutí ty elektrody, že nedojde k mechanickému poškození. Jo, čili tady vidíte, že to je elektrická stimulace těch nervových zakončení. Tohle to je vlastně kombinace, proto je taková typická sluchová porucha, říká se tomu skyslo, jakože z jakože zjezdovka, že vlastně slyšíte nízké frekvence dobře a vysoké špatně a ty nízké frekvence stimulujete pomocí sluchadla a ty nízké frekvence stimulujete pomocí ty elektrické stimulace. A, takže je to kombinace v obou těch věcí, takže to je další varianta. No a poslední je a, kmenový implant a tady je ukázka nějaký pacientky, ale vlastně je to taková pacička s jehličkama, která se dá vlastně na dno čtvrté mozkové komory, zavede se do jádra kochvárního a začne, a začne to fungovat. A když se to udělá dobře, a teď už na to máme ty schopnosti, aby jsme to udělali dobře, tak ty lidi můžou, můžou slyšet téměř normálně, že můžou telefonovat, jo? a přestože byli úplně hluchí. Ale tohle je zložitá operace a velice složité nastavení v porovnaní s tím kochvárním implantátem. V České republice je šest lidí, z toho poslední, podle mě je tak 2 tři měsíce zpátky kruk, maličký kruk v dětský nemocnici na dětské klinice v Motole, který to dostal. Předtím asi pět lidí, z těch pět dospělých lidí, třeba já si, já si tu poslední kmenovou implantaci jsem ještě nezažil jako lékař. Dělala se hrozně dávno, protože je velmi úzké spektrum pacientů, kteří jsou vlastně na to vhodné, nebo pro které to má význam. Jo? Takže proto to ne, není až tak, až tak populár, populárním řešením. A já si myslím, že to je za mě všechno.